Eugen Nicolicea explic strategia puterii împotriva Efeidna, de ce se încearcă limitarea rolului președintelui. Deputatul PSD Eugen Nicolicea, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputailor, explic strategia coaliției pe subiectul revocării Efeidna, cerut de Ministrul Justiției, respins de președintele Iohannis. Potrivit lui Nicolicea, guvernul va formula sesizarea la CCR. Dreptul de a face sesizarea aparinei preedinilor celor două camere ale Parlamentului, dar asta nu depinde de votul parlamentar, ci de voina unui dintre preedinii. Evident ce fiind implicată autoritatea judectorească. Partea care ină de doamna Covesi. Ministerul Justiei, ce de guvern, i preedintele, guvernul va fi cel care probabil ce va face această sesizare, a declarat Micolicia la Dici 24. Întrebat dacă puterea PSD Alde îl susține în acest demers pe ministrul Justiei, Nicolicea a răspuns: este evident ce dacă punctul de vedere al domnului ministru nu ar fi fost acceptat, nu există această solicitare. De obicei, punctele de vedere ale majoritii parlamentare sunt făcute de ministerul Justiei. Eugen Nicolici a explicat-i de ce Gualia încearcă în mod sistematic se reduc din rolul preedintelui. Atunci când au fost făcute legile, se vorbea despre o colaborare loială între instituții. Aceasta nu a mai existat de când a apărut preedintele jucător. De aici încolo. Prevederile legale nu mai sunt pentru oameni care colaborează. Ele trebuie modificate, ce se nu mai pot fi folosite de persoane abuzive. Aproape fiecare lege este trimis la reexaminare sau contestat la CCR. Rolul preedintelui e exagerat. La fiecare lege trebuie să inem cont ce va avea o întârziere. Dacă CCR ce va constat ce sunt îndeplinite condiile pentru conflict juridic de natură constituională, pereile implicate trebuie să se supun deciziei curii. Dacă CCR ce va decreta ce nu există conflict, nu se întâmplă nimic a declarat Nicolicea.